שלום וברוכים הבאים לבקרוב גאס, והפעם... האם טכנולוגיה איפעם תעבוד? כלנו חיבינו את החבויות האלה. אה דפדפן יתקה, מהבד אתם לילים קרה, סה אורות על ראה יותר, לא יוהבו בסדר הנחון שאלת הגורל רצתה. ובכל הרגעים האלה אנחנו פשוט רוצים לשאול בתיסקול, איזה זה אי פעם יעבוד, איזה אי פעם תecnologia פשוט תעבוד? וכאן מטבר שבדיוק ממה במדריך את לגלקסיה התשובה של להאזות هي מאוד מאוד פשוטה, אבל השאלה هي מאוד מאוד מרוכבת. כדי בשביל להבין את התשובה, אנחנו צריכים להבין למה בדיוק אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים טכנולוגיה. עכשיו, זאת כבר שאלה שממש קשה לענות עליה. למה באמת אנחנו מתכוונים כשאנחנו אומרים טכנולוגיה? רובנו נוכל להסכים על מניח שמחשב הוא טכנולוגיה, אבל מה לגבי ביגוד? קירות? להתגרד בגזע עץ על מנת לגרד את הגב? לשטוף פצע במים? מערכת חיסונית שנלחמת בפולשנים חיצוניים? מה מהדברים האלה הם טכנולוגיה ומה לא? איפה עובר הקו? ההגדרה של מה זאת טכנולוגיה נוטה להיות מורכבת כמו ההגדרה של מה זה פורנוגרפיה או מה זה בעל חיים בביולוגיה זה מעין I know it when I see it, אבל כשמנסים למסמר את זה באמת לקיר מגלים שזאת משימה כמעט בלתי אפשרית דרך אחת לפתור את השאלה של מה זאת טכנולוגיה זה להגיד שטכנולוגיה היא פשוט שימוש בכלים אבל פה עולה השאלה מה זה כלי מצויים בדיוק באותה תסבוכת יש אנשים שמתפתים להבחנה בין מלאכותי לטבעי כלומר כלי זה כל עצם מלאכותי שבני אדם עשו אבל כמו שראינו בפרק קודם ההבחנה בין מלאכותי לטבעי לא באמת מחזיקה מים גם לא במקרה הזה אם אני פשוט רואה מקל מונח על הרצפה אני מרים אותו ומשתמש בו כדי לצוד חיות מסוימות האם זה אומר שלא השתמשתי בכלי על מנת לצוד אותם? אם יש אבן שנשברה במקרה בדיוק בצורה הנכונה ואני משתמש בה כדי לחתוך אורות או לקטוש צמחים האם זה אומר שאני לא משתמש בכלי כשאני עושה את זה, כי האבן הייתה שם באופן... טבעי? אלה דוגמאות שנראה לי שנרצה להכליל בתוך שימוש בכלים וכפועל יוצא גם בתוך טכנולוגיה אבל ההבחנה הגסה הזאת בין מלאכותי לטבעי פשוט לא מכניסה אותם פנימה אבל אולי דווקא דרך הדוגמאות להבחנות שלא עובדות, נתקלנו במשהו די מעניין יכול להיות שמה שהופך משהו לכלי ומה שהופך טכנולוגיה לטכנולוגיה זה לא עצמם אלא הכוונה שלנו כשאנחנו משתמשים בהם כלומר, אבן זאת סתם אבן וענף זה סתם ענף אבל אם אני משתמש באבן במטרה לקטוש צמחים או משתמש בענף במטרה לצוד חיות זה מה שהופך אותם באותו הרגע לכלי וכפועל יוצא לטכנולוגיה הכוונה אנושית שעומדת מאחורי המעשה אבל כשמדברים על כוונה נכנסים לשטח אפור ומאוד לא מדויק כלומר, הכוונה זה משהו שנמצא אצלנו בראש זה לא משהו מדיד אמפירית בעולם לפחות לא ב- time אז שבאמת נוכל ימדוד את כל הדברים שיכורים לנו במוח. אבל לא אפילו הרבה יותר חשוש מזא. מתי ב- paama באמת hit כованתם סכין כדי לחתוח איתו משהו. זה אף פעם לא קורה. מתי שווה בילדות תראו להם שכאשר אתם רוצים לחתוח משהו אתם צריכים לשתמש בסכין. וב- paama paamaים שלאש הרישונות זה אירע מגושים וAיתם צריכים למשלי to לזה ולבול מהasse אבל מאז, פשוט כשאתם רוצים לחתוך משהו, אתם מרימים סכין, אתם עושים את זה על אוטומט. עבור המוח שלכם, אין פה יותר כוונה מאשר להפריש זהה כשאתם רוצים להתקרר, או להפריש תאים לבנים כשאתם רוצים לתקוף חידק. אין פה באמת כוונה מודעת. הכל עובד על אוטומט. ענמודה לזה שזה נשמע לכם מאוד מוזר. פ... בולש Criminal. עכשיו כשאתם יושבים פה ואתם רואים את הווידאו הזה, ואתם חושבים על הפעולה של להרים סכין, הסכין הוא עצם ז ולכן אתם אומרים, מה זאת אומרת להרים סכין בלי להתכוון לזה? בבירור אני רוצה להרים את הסכין ולכן אני מרים אותו. אבל כשאתם ממש בתוך הרגע, בתוך המשימה שבה אתם רוצים לחתוך משהו, אתם לא במצב המנטלי שאתם נמצאים בו עכשיו. אתם פשוט רוצים לבצע משימה, והמוח שלכם אל אוטומט מקציא את הדבר שצריך לבצע את המשימה הזאת. כשאתם רוצים לחתוך משהו ואתם מרימים סכין על מנת לחתוך את זה, הסכין לא עצם זר לכם, הוא חיצוני לכם, התודעה שלכם עוטפת אותו והוא ממש כמו חלק מהגוף שלכם, חלק מהיד שלכם אני יודע שזה נשמע לנו מאוד מאוד מוזר, אבל אם תחשבו על זה באמת לעומק זה מוזר לא פחות שהמוח שלנו מסוגל להשתמש ביד שלנו בלי באמת לחשוב שהוא משתמש בעצם חיצוני יד היא משהו מורכב לאין שיעור יותר מסכין היא מגיבה בעצמה, יש לה רפלקסים, יש לה מיליוני מנגנוני בקרה הדרך שבה היא מתקשרת עם המוח שלנו היא מורכבת להפליט ועדיין כשאני רוצה להרים משהו, אני לא אומר לעצמי אני עכשיו עומד להשתמש ביד שלי על מנת להרים את הטפוח הזה. אני פשוט מרים את הטפוח הזה. אני לא חושב על היד בתור פיסה, טכנולוגיה או אביזר שאם משתמש בו, אני פשוט משתמש בו. ובאותו הרגע הוא הופך לחלק ממני. באופן דומה, כשאתם רוצים לחתוך משהו עם סכין, המוח שכם לא באמת מאבד את זה בתור להשתמש בחפץ שהוא לכם. כשאתם אוכזים את הסכין ביד וחותכים איתו, הוא ממש מילולית, חלק מכם. הוא לא נתפס כפיסת טכנולוגיה או ככלי שאתם משתמשים בו אבל כמובן שהיינו במצבים שבהם כן המוח שלנו ביצע את ההזרה הזאת והתייחס ליד שלנו בתור כלי שהוא חיצני מאיתנו זה קורה בעיקר כשהיד מפסיקה לעבוד כמו שאנחנו מצפים ממנה אם uh, ישבתם עליה והיא נרדמה ויש בה של נימול פתאום אתם מרימים אותה מול הפנים והיא ממש חלק שהוא לא מכם אתם נוגעים בה וזה מרגיש זר, אתם מנסים להפעיל אותה וכל התהליך נשבר. פתאום, מעצם העובדה שהיא לא עובדת, היא חוזרת למצב הטבעי שלה של כלי שחיצוני מהמוח שלנו. בופן דומה, כשאתם משתמשים בסכין והוא מתפרק, הוא זז לא נכון, או שהוא לא מושחז והוא לא מתפקד כמו שאנחנו מצפים שהוא תתפקד, משהו בכל החוויה נשבר. משהו בזרימה הזאת שהפכה אותו לחלק מהגוף שלנו כבר לא עובד, והתודעה שלנו מתמוקדת עליו בחזרה בתור כלי, בתור פיסת טכנולוגיה, שכרגע הפסיקה לעבוד. אלו מכם שבהמות מספיק על מנת לאכול ולשתות מעל המקלדת שלכם מכירים את זה. אני כזה. אם uh, נכנס משהו דביק מתחת לאחד המקשים ופיתום כשאתם מקלידים הוא נתקל למטה, פיתום כל חוויה זורמת של הקלדה בתור משהו בלי שום מאמץ מנטלי, שהופכת את המחשב לממש extension של הגוף שלכם, נשברת. פיתום אתם תופסים שהמקלדת היא מקלדת ואתם כרגע עסוקים במטלה של להקליד עליה. להשתמש בה בתור כלי. כל החוויה נשברת, היא מתרחקת מהגוף שלנו, עוברת הזרה, ואנחנו תופסים אותה כפיסה טכנולוגיה. נעשים המון מחקרים בנושא, והקטע המרגש הוא שלאחרונה הם עוברים מחקרים בפשוט פסיכולוגיה תצפיתית, שבו נותנים לאנשים לעשות משהו ופשוט מסתכלים עליהם, למחקרים ממש ברמה הביולוגית, ממש בהאזנה לפעילות החשמלית של המוח. וממש רואים איך הפעילות הזאת משתנה בין המצבים השונים אם אנחנו משתמשים בכלי והכל עובד נהדר המוח שאנו באמת מפסיק את העיבוד המנטלי מאוד אובססיבי ואינטנסיבי של להתייחס אליו כעצם נפרד מאיתנו שצריך כל הזמן לנטר אותו ולהסתכל עליו ולהיות מוכוון תודעתית אליו ועובר למצב של פשוט לעשות את מה שהוא עושה בהרבה פחות מאמץ קוגניטיבי ומצב ההשלכה הפסיכולוגית של זה זה גם בעטיפה התודעתית הזאת שהופכת את החפץ הזה לחלק מאיתנו הוא כבר לא חפץ שזר לנו, הוא ממש עוד שלוחה של הגוף שלנו כמו היד שלנו לצורך העניין כמובן שהנושא הזה הוא הרבה יותר מורכב מהאופן שבו הצגתי אותו גם ברמה ביולוגית פסיכולוגית וגם ברמה פילוסופית אבל זה כן משהו שמעניין להסתכל עליו תחת ההגדרה הזאת של טכנולוגיה כשימוש בכלים וכלים כמשהו שאנחנו תופסים כזר לנו, ואנחנו מתכוונים תודעתית להשתמש בו, ממש באופן מוכוון, אנחנו יכולים להבין שטכנולוגיה לא יכולה לעבוד. ממש ברמת ההגדרה. כי ברגע שמשהו עובד, והמוח שאנו מסוגל לנחס אותו ולהתייחס אליו כמשהו מובן מאליו, הוא ברמה ההגדרתית ממש מפסיק להיות טכנולוגיה. יש שתי אמירות נהדרות בנוגע לטכנולוגיה שאני מאוד אוהב שהן די תופסות את הזה. דניאל הילס אחד מהשפה הטכנולוגיה של דיסני ובאופן כללי ממציא ויזם אמר שטכנולוגיה מוגדרת בתור כל הדברים שעדיין לא ממש עובדים לחלוטין ואלן קאי אמר באופן ששוכלל אחר כך על ידי דגלס אדאמס שטכנולוגיה היא בגדול כל דבר שומצא מצא אחרי שנולדנו בזה הם תופסים איזה שהוא משהו מאוד מאוד בסיסי באופן שבו טכנולוגיות שבאמת עובדות הופכות לפשוט שקופות עבורנו ותחת המוח שלנו מקוטלגות בתור אקסטנשנים של הגוף שלנו ולמעשה, עם רוב הטכנולוגיות שמצויות בחיים שלנו, זה בדיוק המצב. מתי בפעם האחרונה שהורדתם את המים בשירותים, אמרתם לעצמכם, אני משתמש כרגע בפיסת טכנולוגיה? כמובן שלא, זה פשוט היה חלק מהאוטומט שלכם, זה היה חלק מהאוטומט הגופני של הליכה לשירותים. בסוף פשוט מורידים את המים. אבל אם המנוף היה שבור, או אם המים לא היו יורדים, או אם המים היו מתפרצים ועולים על גדותיהם, באותו רגע. זה כן היה הופך לשימוש בטכנולוגיה פשוט כי היא נשברה. ברגע שבאת תוכלו לראות את הווידאו הזה בלי בפר עם בלי השתקפויות מעצבנות מהמסך שלכם וברזולוציה מלאה וטבעית, המוח שלכם כבר לא יתפוס את זה כשימוש בכלי טכנולוגי. למעשה ליתר דיוק, המוח שלכם כבר לא יתפוס זה בכלל. והפעם בפינת ההמלצה, כנס עולמות, שהתקיים בכל המועד פסח בשקול פייס בתל אביב הכותרת של הכנס לשנה הזאת זה מנהיגים ומורדים הכנס של מדע בתיוני ופנטזיה, אבל יש בו שהם גם עוסקים בנושאים מדע וספקנות אני אעביר שם הרצאה ברצון חופשי ומה קו באמת בין ההחלטות שאנחנו מקבלים מתוך בחיים לבין שבגדול מתקבלות עבורנו, בגלל כל מיני אלמנטים במוח שלנו יותר או פחות ההרצאה תתכתב עם חלק מהנושאים שעסקתי מהם בפרק על הזומבים. למעוניינים, לינק לתוכנייה יהיה בתיאור הסרטון. עד כאן לשבוע הזה, מקווה שנהניתם. כרגיל, אל תשכחו להירשם לעדכונים על מנת לא לפספס את הפרקים הבאים, או אם אתם מעדיפים רישום באימייל או ב יש לינק בתיאור הסרטון למטה. אם אתם מעוניינים לעזור בתמלול הסרטונים, גם לזה יש לינק בתיאור הסרטון. תודה רבה למי שעזר עכשיו. ונתראה בפרק הבא. פשוט כי לא מתפקדת כמו שציפינו שהיא תתפקד.